السلام علیکم گائیز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میرے چینل پہ آپ کو جو یونیورسٹی ایڈمیشن ہے اور جابس کے متعلق جو انفارمیشن ہے وہ آپ کو ویڈیوز دیکھنے کو ملے گی تو اگر آپ الرٹ رہنا چاہتے ہیں جابس کے متعلق اور یونیورسٹی ایڈمیشن کے متعلق تو آپ میرے چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئی کو بھی دبا لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو نوٹیفیکیشن ہے وہ آپ کو ملتی رہے تو چلیں ہم آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں جی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں روڈ امپروومنٹ پروگرام ڈپارٹمنٹ کی جابس کے بارے میں تو روڈ امپروومنٹ پروگرام جو ہے اس کے ڈپارٹمنٹ میں بہت ساری ویکینسیز پہ جاب اوپن ہو چکی ہیں اس کے لیے جو تعلیم ہے کوالیفکیشن وہ ماسٹر سے پی ایچ ڈی سے لے کے پرائمری سے پی ایچ ڈی کوئی بھی شخص ان کے ان میں اپلائی کر سکتا ہے پی ایچ ڈی کے لیے بھی جاب ہے ماسٹر کے لیے بھی اور یہ پرائمری ہم مکمل جو تفصیلات دیکھیں گے اس ویڈیو کے اندر تو ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں تو یہ جاب آپ کو پنجاب کی ویب سائٹ پہ آپ کو مل جائے گی تو یہ گورنمنٹ کی جو ویب سائٹ ہے یہاں پہ ساری جابس اویلیبل ہیں تو یہاں ٹاپ پہ پنجاب آرٹیریل روڈ امپروومنٹ پروگرام تو اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ہے ٹوینٹی ٹو اگست ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو ٹو اگست بائیس اگست اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے تو ہم اس کی ڈیٹیلز دیکھ لیتے ہیں تو یہاں سے آپ کو اس کی ایڈورٹائزمنٹ مل جائے گی تو یہ دیکھیں 23 تھری ویکینسیز پہ جابس جو اوپن ہو چکی ہیں 23 تھری ویکینسیز پہ اور ان کے اندر جو سیٹس ہیں وہ 100 پلس ہیں 23 تھری ویکینسیز پہ جابس اوپن ہو چکی ہیں اس کے اندر آفس بوائے سیکورٹی گارڈ اور اس کے علاوہ کمپیوٹر آپریٹر اس کے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو جو ماسٹر اور پی ایچ ڈی لیول پہ جاب ملے گی وہ ہے ڈپٹی ڈائریکٹر ڈائریکٹر تو یہ ساری کوالیفکیشن کی جو لوگوں کے لیے تو ماسٹرز کے لیے بھی کچھ جاب اس کے اندر اویلیبل ہیں تو یہ اس کا ایڈورٹائزمنٹ ہے اس کا آپ کو لنک مل جائے گا ڈسکرپشن میں آپ یہاں سے اس کا دیکھ سکتے ہیں اور اس میں اپلائی بھی کر سکتے ہیں اپنی کوالیفکیشن کے حساب سے تو سب سے پہلے آپ نے جاب کی ویب سائٹ پہ آ جانا ہے اور یہاں پہ آ کے آپ نے سب سے پہلے رجسٹر کرنا ہے ای میل پاسورڈ اور کنفرم پاسورڈ کر کے آپ نے رجسٹر کرنا ہے خود کو اور یہاں پہ پھر آپ نے اپنا وہ ای میل اور پاسورڈ لگا کے یہاں پہ لاگ ان کرنا ہے میں یہاں پہ لاگ ان ہوتا ہوں یہ دیکھئے میری آئی ڈی جو لاگ ان ہو چکی ہے تو سب سے پہلے آپ نے آپ کو ایک پورٹل نظر آ رہا ہے جیسے एडमिशन ایڈمیشن کا پورٹل ہوتا ہے ویسے ہی ایک پورٹل ہے ہمارے پاس جس کے اندر ہم نے پرسنل انفارمیشن ट्रेनिंग اکیڈمیٹ اور ٹارگٹ جاب تک ہم نے اس کو فل کرنا ہے پرسنل انفارمیشن لکھیں گے سب سے پہلے دین ایکسپیرئنس دین اکیڈمکس اپنی کوالیفکیشن جو ہے اس کے بعد اسکلس دین ٹریننگ اگر اسکل ٹریننگ آپ کو پاس نہیں ہے تو آپ اس کو اسکپ کر دیں سرٹیفکیٹس اچیومنٹس اس کو بھی اسکپ کر دیں سرچ ورک یہ ہے تو ٹھیک ہے ادر وائز آپ اس کو اسکپ کر کے دین ٹارگٹ جاب پہ جائیں گے ٹارگٹ جو میں آپ اپنی جو جابس ہیں یہاں سے سلیکٹ کریں گے جس جابس میں آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں وہ جاب لکھیں گے یہاں پہ کیریئر لیول آپ کس کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں کس جاب مینجمنٹ کے لیے انٹرنشپ کے لیے کس کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں دین آپ اپنی پروفائل کو سیو کر دیں گے پروفائل آپ کی سیو ہو چکی ہے تو دین یہاں پہ پروفائل کے اندر اور پروفائل میں آنے کے بعد آپ اپنی پروفائل پہ پر چیک کر لیں کہ آپ نے کوئی مسٹیک تو نہیں کیا اگر کوئی مسٹیک ہے تو اس کو جو صحیح کر کے لکھیں اپنا جو بھی ڈیٹا ہے اور دین آپ یہاں جو اس پہ آ جائیں ادروائز آپ نے اگر سیو کی ہوئی ہیں جاب تو آپ سیو جاب پہ چلیں تو یہاں سے آپ اس جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ کرنٹ سیلری ریسپیکٹڈ سیلری یہاں سے سبمٹ کریں اور یور ایج ڈز ناٹ میچ تو میری ایج جو میں نے کم لکھی ہوئی ہے اپنی پروفائل کے اندر تو اگر میں اس کو اس جاب کے مطابق لکھوں گا تو یہ اس کے لیے اپلائی ہو جائے گا تو یہ تھا اس کا چھوٹا سا پروسیجر ایزی سا پروسیجر اور امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس کے اندر ہم نے کیسے اپلائی کرنا تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہتی